Kun lähestyt pyörätien ja ajoradan risteystä, tarkkaile liikennemerkkejä ja liikennetilannetta. Huomaatko eron tien ylitystilanteessa? Muista väistämissäännöt ja kulje niiden mukaan. Liikenneturva.